ايه <laughs> صياد روح اتفطر <تصفيق> ايه روح اتخطر اجاز الخط اهو اللحظه جيب اللي انا مش هنجح اقول له حمض ايه فلح اتشطر كلامو منصه ايه بالواقع بالوقت على لحظه ايه حاسس بطاقه الريم <تصفيق> رحم <رابي تصفيق> الدين القوى داخل مش شايب جيم <تصفيق> رابي <تصفيق> ماسيكوش بر ايه صياد وحاول يحكش بركه <تصفيق> فكر في تشنكش معرفش خاش اسيبك جمب بكره فراسي مش مضطر اخبيها بكره في كفره السنه طويله الدنيا بينا ليه؟ اي بي داري الاخير نهلك إلى نقلب بجد بلاش تريد اي كلام بجد مالوش لازمه سابوا اكتر مالو لازمه من هنا لبناك الوثيقه لازمه لو عالتهديد بيشتهي والجايات دي مثل مثل ماك باي سمعونا كلام بجد مالوش لازمه صفقوا اكتر مالو لازمه مجبشو الدين رجع دوله خابها مالكم <تصفيق> انا جاي فوق مش ناجح غير محاول إيه راي روى نفسه مش متضايق ايه ياعمي ليه الف كحرايق غلطت تتلمع كلها كلازم بعد القبضه رأيكوا في الجسم إيه؟ رايهو في طول الجسمه سمعونا كلام بجد مالوش لازمه سبو اكتر مالو لازمه رجعنا خطوه ايه يوقفوني كتير بس فوش ايه في البدايه و قصه صغير مش هلفوت ايه هتقدر تتقطع هتسوق الابل بيك هنشوف عالبيت الاشياء من غير ما نخور الراب لايق عليا اكتر نعمل فلوس ونجيبو الهوندا ايه هوندا البيت من غير اي هدنه اه اه و Will, a stay. Your, your, a. A -A. Will, will stay yeah, your, hey, I'm a will, and man. will, stay